برازیل کے اندر اس طوطے کو صرف اس لیے گرفتار کر لیا گیا ہے کہ جب بھی پولیس اس کے مالک کے گھر پر چھاپا مارتی تھی تو یہ اپنے منشاد فروش مالک کو چیخ چیخ کر پولیس کے آنے کی خبر دے دیا کرتا تھا اور یوں وہ منشاط فروش فرار ہو جاتے لیکن جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس طوطے کو آزاد کیا جائے کیونکہ یہ قدم جانوروں کے حقوق کے خلاف ہے جبکہ برازیل کی پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس طوطے کے مالک نے باقاعدہ اس کو اسی بات کی ٹریننگ دے رکھی تھی اور یہ پولیس کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں یہ کہنا شروع کر دیتا کہ ماما پولیس آ گئی ہو